В 95-му Всесвітня організація охорони здоров'я об'явила, що в нас пандемія туберкульозу в Україні. Ми штучно створили цю проблему. Туберкульоз – хвороба, яка не прощає помилок. Якщо хворі є, ми платимо зарплату. Якщо хворих немає, значить ми ж її не можемо платити. Метод джин-експерта – це метод ПЦР коли буквально за три години ми можемо поставити туберкульоз і вже лікувати. І у нас вісім лабораторій, вісім по всій області. Можливості збільшились, треба, щоб люди про це знали. Туберкульоз. Хто перебуває в зоні ризику занедужати, як на рівень захворюваності впливає війна, та як нам перемогти туберкульоз. Про це... Ми будемо говорити з директором Хмельницького обласного тезіопульмонологічного медичного центру Сергієм Весленком. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Почнемо з того, яким є рівень захворюваності на туберкульоз на Хмельниччині зараз. За минулий 22 рік захворіло 28 на 100 тисяч населення. При середній захворюваності по Україні 45 на 100 тисяч населення. Ми традиційно входимо в групу областей з меншим захворюваності на туберкульоз. 2022 рік був е, дуже нелегким. А якщо порівнювати цей рівень захворюваності у 2022 році з 2021, то яка тенденція? Тенденція до збільшення. Незначна, це 30 чоловік, це не так багато, але все-таки тенденція до спільшення, і вона продовжується. Я хочу сказати, що туберкульоз – це соціальна хвороба. На жаль, наше населення інфіковано туберкульозною паличкою. Хвороба може не проявлятися, але процент високий – 90%, якщо на Заході – це 5-10%. Тому… Коли людина знаходиться в стресованій ситуації, коли вона не доїдає, коли ще біженці, мігранти переїжджають і війна, і стрес, то достатньо того, цього стресу, щоб виник ендогенний туберкульоз. І та тенденція, що захворіло 12 дітей, що трошки багато. Це так? минулого року? Так, минулого року 12 дітей. Якщо там піднялось на 30 людей, то це не так показово, як те, що йде потяжеління туберкульозу. Це свідчить все-таки про звернення. Пізні, пізні звернення, пізні виявлення, пізнє виявлення туберкульозу. Після того, як якісь є симптоми і куди треба звернутись, до сімейного лікаря чи відразу до вас? Ні, до сімейного лікаря. Треба звернутися до сімейного лікаря, і, наприклад, розроблена певна анкета, от вона є практично, от, така анкета, де всі питання, і якщо у вас кашель, мокротиння, схуднення, температура, багато що залежить і від ментальності, да? ми про це говоримо, але люди повинні звертатися. Тим паче, що можливості виявити туберкульоз тепер набагато краще, чим були 5-10 років тому. От було таке, йди на флюорографію, флюорографічне досвідчення, і там все буде з'ясовано, що зараз нового і наскільки той так. метод дієвий. То був дієвий метод, тому що значить, і затрати набагато більші. Ми колись дивилися, десятки років тому, так, назад, так. Значить, дивились таким методом, з 1 тисячі населення Хмельниччини 700-750 людей. Тепер ми перейшли на обстеження флюорографом груп ризику. І там 20 категорій приблизно є, знаєш, 7 груп. Якщо вам 60+, якщо ви біженець, мігрант, чи ви були в СІЗО, так, чи у, у вас є певні хвороби, як цукровий діабет, онкологія, хронічні захворювання легень, ви курець, наркоман і так далі. Ці групи ризику чітко оформлені на кожному ПМСД. Угу. І ми требуємо, як організаційно-методичний центр, щоб ці люди були обстежені. І далі метод джин-експерта. Це метод ПЦР. Коли мокротині здається, і буквально за три години ми можемо поставити туберкульоз і вже лікувати. І знаємо, що це туберкульоз чутливий, чи стійкий. Можливості збільшились. Треба, щоб люди про це знали. І не легковажили. І не легковажили, тому що ми живемо в досить тяжкий час і недоїдання, і переохолодження. І ми відмічаємо, що наші хлопці стали більше хворіти, військові. Значить, на жаль, і ми дивимося, що багато хворіє і людей, які переїхали з других областей. А до вас зверталися люди з інших так, регіонів і так. військові? протязі всього часу війни звертаються, ми обстежуємо їх, ми стараємося і посилати флюромобілі там, де вони компактно проживають. І якщо є можливість достукатись до їхньої свідомості... Це потрібно робити. Туберкульоз – хвороба, яка не прощає помилок. У 1991 році захворювання була приблизно, навіть менша, як тепер по державі, 32 на 100 тисяч. Але не було препаратів. 91 1991, 2, 3, 4 роки і в 1995-му Всесвітня організація охорони здоров'я об'явила, що у нас пандемія туберкульозу в Україні. Ми штучно створили цю проблему, і десятки років, переломний момент наступив аж у 2006 році, боролися, боролися з туберкульозом, знайшлися препарати, але скільки сил було потрачено. Така ж велика помилка було, забрали санепідемстанції. Колись ми обіжалися на них, що дуже детально дивились, а тепер ми жалкуємо. Що немає такого погляду зі сторони, що нема з ким піти і обстежити ці всі контакти, виявити сферу, хто може значить, захворіти і ми би просили державу, що треба повертати повертати ці залишки, значить, те, що лишилося після садобі на станції, і хай включається в роботу. Проходить реформа медичної галузі, і були скорочення, і е, чи вистачає зараз персоналу для того, щоб належним чином проводити оту, е, всю необхідну роботу? За договором ЦЗУ по кількості за минулий рік, скільки пройшло людей, з нами підписували договір, нас вчили, тому що це, виходить, наш бізнес, нам платять за кожного виявленого хворого. І якщо хворі є, ми платимо зарплату. І якщо хворих немає, ми ж її не можемо платити. Практично, ми могли б, згідно законодавства заплатити лікарю і 40, і 50 тисяч. І медсестрі – до 20 тисяч, ну, коштів на це, згідно пакетів, за кожного хворого, наприклад, ми отримаємо 50-70 тисяч, для тяжкого туберкульозу, хіміорезистентного – майже 70 тисяч, для чутливого – майже 50 тисяч. І ви розумієте, область – область різниця захворюваності. Для того, щоб заплатити зарплату нам, для облтубдиспансера, необхідно, щоб я виявив, ми всі виявили, 70 хворих на туберкульоз різних. Угу. І приблизно це буде складати, і нам дозволяється ті договори, які складені з НСЗУ. А якщо їх нема? Тому що інфекційний процес – це не тихоплинна ріка, де кожного місяця захворіє 70 людей. В один місяць – 40, в другий – 30, а в третій, можливо, і 80. І це викликає мозаїчність заробітної плати. Заплатити менше... 5500 тисяч мінімально, я не маю права. Так. Заплатити більше немає звітки. Що? Це викликає соціальну напругу, коли до мене, як керівника першого, приходять десятки людей. І кажуть, нам немає чим заплатити за квартиру. Нас діти, Значить, мені треба харчувати дітей. Я просив би, щоб не допустити ще однієї помилки. Коли уйдуть з фізіополімологічних центрів професіонали, а вони уйдуть, їм треба жити. Ви розумієте, якщо залишити так, в такій ситуації не вся Україна. Є області там Одеса, Дніпро, Львів. Та високий рівень захворюваності, і вони заробляють. Але я хочу сказати, що десятками років в ті області, де високі йшли мільйони і десятки мільйонів, коштів. І так знову сталося, що в них високий, а в нас історично, історично ми відносимося до тої групи областей, як Хмельниччина, Тернопіль, Чернівецька область, да? де значить, захворювання, інфікованість населення трішки, трішки нижча. І не дивлячись на те, що зараз тяжкий період, все одно вона нижча, ніж по Україні. Стараємось зробити все, щоб колись ми виконали постанову Всесвітньої організації охорони асамблеї до 35-го року побідити туберкульоз. Але щоб побідити, то необхідно ну, щось залишити, ту серцевину, кістяк і втізіополіменологічних центрів. Тому що чим далі ми рухаємося до зменшення туберкульозу, я не встигаю скорочувати персонал, тому що я стільки а жити треба за коштами. І кошти йдуть за пацієнтів. За пацієнтами про це каже НСЗУ. Дякую вам за розмову, за вашу щирість. Ви так щиро розповіли про ті проблеми, які наразі існують. Але давайте побажаємо усім нашим глядачам здоров'я. Здоров'я. І усім нам перемоги.